Kaixo, bide honetan, HTTPS erden eta HTTPS erekin dituen ezberdintasunak azalduko ditugu. HTTP eta HTTPS zaretik datu agarraiatzeko eta bidaltzeko jarraitzen diren araunmultzuak dira. Azken finean, internet erabiltzean informazio bat gertatzen da. Mesularitzen gertatzen den bezalaxen. Demagun, mesu bat bidali nahi dugula. Nola atiak dezakegu mesua hau ez duela inork lapurtuko ibilbidean? Ba, HTTP erabiltzen badugu, mezu honi lapur batek esu sartakioke, eta guk ez dugu horrelakorik gertatzerik nahi. Aldiz, HTTPS erabiltzen badugu, mezu hau irekitzea ezinezkoa izango da, lapurrak ezin dio esku sartu. Pozo ondo gaztuta joango da, eta zolik elburuko pertsonak irakurrialko du mezu hau. Navegatzaileetan oso erraz ikus dezakegu, modu seguruan navegatzen ari garen edo ez. Adibidez, Google Chrome erabiltzen badugu, hemen goian adiraztea egon goda HTTPS erabiltzen ari garela. Hona hemen, beste adibide bat. Mozilla Firefox navegatzailean ere antzeko zerbait agertzen da. HTTPS erabiltzen ari garela adieraztego. Hau da, navegatzailean ari garen lekuak ez direla esateko. Ikus adibide hauek.